كل عام وأنتم بخير أعزائي المتابعين اهنئ الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اللهم لا تختم رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا ورضيت عنا وجعلت الجنة دارنا صيام شهر رمضان ليس فقط فرصة لاقتنام العبادات بل هو أيضا فرصة لتحرير جسمك من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والأرداف وتخسيس الوزن وبناء العضلات فيمكن أن تخسر من 5 إلى 10 كيلو أو أكثر في هذا الشهر بناء على مدى رغبتك في اتباع البرنامج والاستمرار عليه السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة اسهل الطرق العملية للاستفادة من صيام رمضان لصالح صحة جسمك وايضا حناقش افضل اوقات الراحة والنوم وانواع وبديل التمر لذلك تابع معي للنهاية واذا انت جديد اشترك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار وأعطيها الفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى أول وأهم خاصية في الصيام لا تفوتك وهي زيادة عدد ساعات الصيام لأكثر من 16 ساعة في اليوم بما أنك حتصوم 30 يوم فقط في السنة تعلم في هذا الوقت كيف تفعل خاصية جسمك الخارقة وهي الالتهام الذاتي أو الأتوفجي ببساطة تناول وجبتين فقط على الأكثر، وفي خلال نافذة أقصاها ثمانية ساعات في اليوم الأولى عند الإفطار حسب التوقيت تقريبا في الساعة السابعة مساءً، والأخرى بين الساعة 12 والثانية فجراً وبدون أي وجبات خفيفة أو سناكس بينهما، ويحبذ لو تقتصر على وجبة واحدة فقط، حتى لو كنت تعاني من السكري بهذه الطريقة تجوع جسمك لأكثر من 16 ساعة وتفعل الالتهام الذاتي الذي يحسن إفراز هرمونات البناء القوية مثل هرمون النمو HGH والجلوكاجون والتستوستيرون لإعادة ترميم خلايا الأعضاء التالفة وتحرق الدهون العنيدة المخزنة وتحفز التجديد وإزالة السموم رقم 2 مكونات وجبة الإفطار عند الافطار تناول حبة الى ثلاثة حبات من نوع التمر الصقعي فهو اقل الانواع محتوى للسكر وبديل التمر اللي انا بنصح فيه هو ثلاثة حبات من الخوخ المجفف برونز طعمه قريب جدا للتمر واقل من التمر بمحتوى السكر بكثير بعدين اشرب بحدود 400 الى 500 مليلتر من الماء لترطيب الجسم وفنجان قهوة بدون سكر لتنشيط الاعصاب ثم تناول الشوربه المصنوعه من مرق العظم او اللحم مع البهارات والخضار المختلفه. المهم فقط ان تبتعد عن الشوربات المليئه بالنشويات مثل الرز والخبز والشعريه والمكرونه. بهذه الطريقه حتعوض جسمك بالاملاح والسوائل وبعض الالياف والكولاجين وتبتعد عن الاطعمه عاليه التسكر التي تؤذي البنكرياس. ثم قم للصلاه وارجع لتناول الوجبه الرئيسيه ومكوناتها هي صحن بحجم كفي اليدين على الاقل من السلطه خضراوات نيئه واوراق خضراء مثل الخس والسبانخ والملفوف والجرجير والكرفس والكالي والبروكلي واضف عليها الملح والبهارات حسب الرغبه واعصر عليها ليمون واضف ملعقه خل تفاح كبيره وملعقتين زيت زيتون بهذه الطريقه اعطيت جسمك كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وألياف وأحماض للهضم ثم أكمل الوجبة بنوع من أنواع اللحوم كاملة الدسم كمية اللحم بحجم كف اليد وبهذا يتشبع الجسم بالأحماض الأمينية لتعويض مستلزمات بناء خلايا وهرمونات الجسم ولا تنسى إضافة اللبن كامل الدسم والمخللات للوجبة من أجل المحافظ على توازن بكتيريا الأمعاء وبإمكانك تناول حبة فيتامين د في هذا الوقت لأنه أفضل وقت لإمتصاصه بوجود الدهون. بعدين المشروبات. فأفضل مشروب هو عصير الليمون الطازج أو مشروب خل التفاح والمحلى بسكر ستيفيا أو خليط الفراولة والتوت أو التمر الهندي. ففوائده عظيمة. أو ميلك شيك بالخضار. وإلى هنا تنتهي الوجبة الأولى وقد تستغرق ساعتين لا بس. الفترة بين الوجبة الأولى والثانية. امتنع عن تناول اي طعام، عوضا عن ذلك زود جسمك بالسوائل المفقودة خلال النهار، اشرب 3 الى 4 لتر ماء، وبإمكانك صنع المشروبات الساخنة او الباردة من نفس الكمية، مثل القهوة والشاي وعصير الليمون ويمكن تحليتها بستيفيا، اما بالنسبة للوجبة الثانية او وجبة السحور، افضل مكون لهذه الوجبة هو الدهون، لتهيئة جسمك ومنحه الطاقة للصيام في اليوم التالي مثل الشوربات الكريمية وسلطه الدجاج او البيض وكمية من المكسرات النيئة الغير مملحة طبعا يفضل نقع الجوز واللوز بالماء 12 ساعة قبل الاستهلاك كي لا يسبب لك غازات وبإمكانك إضافة الحلويات الدهنية الخالية من الكربوهيدرات استخدم سكر زايريتول ويريثريتول في صناعتها وصفات هالحلويات كثيرة ابحث عنها في جوجل بعنوان حلويات الكيتو او حلويات قليلة الكربوهيدرات واحذر ثم احذر ثم احذر من الاطعمة المعالجة وعالية المحتوى بالسكر التي تنهك البنكرياس وترفع خطر الاصابة بمرض السكري وهي شائعة جدا في وقت رمضان مثل الحلويات بكل انواعها والعصائر المقطرة بالسكر والمشروبات الغازية بكل انواعها القمح ومنتجاته مثل الخبز البسكوت الشعير السمبوسك والبيتزا والمعجنات بأنواعها الأرز الشوفان، المكرونة، البطاطا والذرة أخيرا أفضل أوقات للراحة في رمضان هي من بعد الساعة العاشرة مساء أو بين الساعة الخامسة والسابعة قبل الإفطار وتجنب النوم في وقت الصيام لأنه أفضل وقت لحرق الدهون لذلك لا تضيع على نفسك هذه الفرصة لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي يحب وجهه إليك ما هو برنامجك اليومي في رمضان رح تابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة مادياً كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه